Reacție exploziv după ce Drago Petraru a dezvăluit ce ar putea fi scos de pe post, nimeni din conducere nu l a amenincat. Realizatorul TV Drago, subliniere Petraru, a declarat luni ar, la finalul emisiunii sale, starea naciei, ce a fost în subliniere. Subliniere tincat în scris de conducerea superioară ce va fi scos de pe post dacă va mai vorbi prostii în acest program. În replic, subliniere din tele, director general al TVR2 Nagrabea a declarat, marci, pentru agenția de presnewsro.Ce dragost sublinierea? Subliniere Petraru nu a fost amenincat de nimeni din conducerea televiziunii române, subliniere ICE, realizatorul TV are un contract care conține clauze diverse, subliniere care trebuie respectat de ambele perci, dar a precizat că în niciun caz nu este vorba despre restricții privind subiectele sau modul de abordare. Dragos Subliniere, Petraro a afirmat, luni sear, la finalul emisiunii sale, Starea Naciei, difuzat de televiziunea română, ce a fost în subliniere tâncat în scris de conducerea superioară ce emisiunea va fi scoasă din program dacă va mai vorbi prostii în cadrul acesteia. Am fost în subliniere trincat și înscris de conducerea superioară ce dacă mai vorbim ceva prostii aici la emisiune vom fi scos sublinierei de pe post. A subliniere se subliniere nici ce s-a întâmplat cu noi dacă am distrut, a spus Dragos subliniere Petraru, la finalul emisiunii. Vor scriptul dinainte. Până acum nu l-au vrut, dar acum vor scriptul, se vad ei ce zicem acolo la emisiune. Ceau sublinierescu ar fi videos, a adugat el. În emisiune, Petraru a spus subliniere i ce nu subliniere tie dacă are voie să spun ceva despre Gabriel Oprea, pentru ce acesta are în continuare un reprezentant în Consiliul de Administrație al Televiziunii Române. El a făcut remarca în lectur cu o subliniere tire despre un protocol încheiat între Ministerul a Naționale sublinierei Ministerul Public. Era timp chestie ce am fost atenționat de noua conducere e în subliniere tiu dacă am voie să spun ceva la emisiune de domnul Gabi Oprea, ce reprezentantul dânsului în Consiliul de administrație trecut de la TVR-subliniere acum în Consiliul de Administrație. atunci când a fost în Consiliul de administrație mi-a zis să nu vorbesc despre domnul Oprea. Nu subliniere tiu dacă am voi acum, sper să nu am probleme, a spus drago subliniere Petraru. Contactat de news. R. Doina Grada. Presubliniere Dinte, director general al TVR, a negat ce Petraru ar fi fost amenincat, cel puțin de când ea se află la conducerea televiziunii publice subliniere i-a anuncat ce va avea o discuție cu acesta. Nimeni din conducere nu l-a amenincat vreodată în TVR pe Drago subliniere Petraru. Cel puțin de când am fost eu numit, fie director general interimar, fie presubliniere dintre director general. Dragosubliniere Petraru are un contract cu TVR care conține clauze diverse ca în orice contract. Nimic special! Ambele perci trebuie să le respecte întru totul. Nu am ce să comentez mai mult până nu mă întâlnesc cu el, subliniere, Ii vom avea o discuție de clarificare, a spus Doina Gradea pentru News.ro. <truhărăt> Întrebat dacă aceste clauze îi impun lui Dragosu. Ieri Petraru anumite restricții cu privire la subiectele la care poate face referire în emisiune sau la modul de abordare a acestor subiecte, Doina Gradea a răspuns, în niciun caz. Dragos subliniere Petraru subliniere echipa lui au revenit la televiziunea publică în septembrie, după un an de pauză, timp în care emisiunea Starea naciei a fost difuzat de postul Digi24.